I dag var jeg inviteret til Folketingets Retsudvalg, hvor jeg kunne fremlægge nogle af de pointer, som vi har i foreningen mod lovlig i forbindelse med deres behandling af det nye lovforslag. Når man kommer ind i Folketingets Retsudvalg eller i hvilket som andet udvalg, så har du 15 minutter, men du skal også sætte tid af til, at de kan stille dig spørgsmål. Det betyder, at man har 8-9 minutter, og jeg havde syv af de store løgne, som jeg ville modvise, så det skulle gå lidt hurtigt, men jeg synes, at vi klarede det meget fint. Hvis vi starter den første, det er den her med, der er altid er dommerkendelse, og der gik jeg også lidt på Hækkerups ansatte, fordi til høringen, der havde han jo nogle folk med i uniformer og alt muligt, og han havde nogle anklager med, som sad og løg Folketinget, de i deres åbne ansigt. Der er ikke altid dommerkendelse. De kan få en dommerkendelse på bagkant, men der er også alle de tilfælde, hvor de beder om geografiske data alene. Der gør de det med det, der hedder en editionskendelse, som betyder, at de i princippet stævner telesedskabet og siger, at telesedskabet udleverer til os det her. Det har ikke noget med straffeprocessen at gøre, det er bare, at I har noget vigtigt, som vi skal bruge. Så skal der ikke beskikkes en indgrebsadvokat, og man behandler ikke rigtigt den her sag, fordi telesedskaberne siger, ja, ja, vi giver det gerne, og så er der ikke mere at komme efter Så derfor så er det faktisk bare en knap, de sidder med. Ude i, hos politiet, de udfylder en formular i deres browser, og så trykker de på klik på knappen. Men hvordan ved jeg så det her? Jo, det ved jeg fra Rigspolitiet og fra Teleindustrien. Teleindustrien siger, geografiske data, dem får I bare, og Justitsministeriet siger, at her er et stort schema, der de skulle give Folketinget noget statistik over, hvor ofte de bruger de her indgreb. Og vi gør det sådan og sådan, og vi gør det på den og den, og vi gør det på den og den, og så kigger ned under det. Og i øvrigt, så er der masser af andre tal, som vi ikke får, hvor vi også får det, fordi det gør vi bare udenom. I de tilfælde, hvor der så reelt skal laves en dommerkendelse efter reglerne om teledata i retsplejeloven, så ved vi, at det er politiet og anklageren, som vælger, hvilke data der skal gives til dommer og, og indgrebsadvokat. Det ved vi fra teleskandalen, fordi i teleskandalen, der viste sig at i mere end 10.000 sager, der havde de ikke sagt til dem, at de havde lavet om på de her data, og hvordan de fik de her data. Og lad os prøve at tage et konkret eksempel. I den her uge der har politiet afhørt journalister fra Danmarks Radio, fordi at der har været en læk. Og, og, og altså journalister er jo særligt beskyttede, og især deres kilder. Det er jo klart, at man skal have plads til whistleblowers og sådan nogle ting i et demokratisk samfund. Og alligevel har politiet taget ind for at afhøre dem. Vi ved ikke, om politiet har fået tilladelse, men vi ved, at der ikke er noget i loven eller i processen, som kan stoppe det. For selv hvis vi siger, at der er en advokat, en, en, en indkripsadvokat, som kun skal beskytte det her. Politiet kan komme med en liste på 100 telefonnummer uden navne på at sige, at vi vil have det her. Så er den advokat for alle 100 personer og skal så sidde og google nummerne og se, om de kan finde navnene og derefter se, om det er journalister. Politiet kunne have sagt, at vi vil gerne have i det her geografiske område, som tilfældigvis er DR-byen, i det her geografiske område, som er FE eller PT eller de her mennesker fra PT eller fra FE. Der er rigtig mange måder, de kan komme udenom det her, så der er ikke nogen reelt beskyttelse i det her. Den næste store løgn, det er den her med, at det er et vigtigt redskab for politiet. <laughs> og den, den kan jeg rigtig godt lide, fordi den er så nem at modbevise, der er ingen data, som bakker påstanden op. Der er lande, hvor man er startet med at lokke, og hvor man er stoppet med at lokke. Der er lande, hvor man er begyndt at lokke igen. Vi har rigtig mange ting, hvor vi kan kigge på data. Er der flere forbudelser, som bliver opklaret? Er der flere mennesker, som bliver dømt? Nej. Er der færre forbudelser? Nej. Der er intet, som bakker op om den. Og der er det så lidt skægt, fordi på høringen, der havde Venstre Danmarks Liberale Parti, de havde jo så taget en, en ny variation med, som var, at øh, i lande, hvor at man ikke lokker længere, som for eksempel Nederland øh, Tyskland, der er de flere betjente per indbygger. Så det, øh, det kiggede jeg på, øh, og folk, der følger mig på Twitter, har også set det, at øh, man kan kigge på den her statistik, og ja, det er egentlig rigtigt nok, det, det, det ser det ud som om, vi har meget færre betjente end, end nederlandene og Tyskland. Men hvis man så kigger på det, der står med småt, så kan man se, at nederlandene og Tysklands tal, de er faktisk inklusive administrativt personale. Hvis man tager et administrativt personale med øh, i Danmark, så får man nogle tal, som er meget lige. Den næste løgn, det er den her med, at lovforslaget er en af lokning. Altså, nej, fordi de siger jo allerede i lovforslaget, ja, ja vi lægger op til at sende en terroranalyse, som siger, at den alvorlige en alvorlig terrortrussel, kan blive ved med at sige, at det er en alvorlig terrortrussel, og derfor fortsætter vi lokning, som det hele taget har været. Derudover så giver vi politiet bredere adgang til data ved at sætte grænsen ned for, hvor slem en forbrydelse skal være. Altså, jeg ved ikke, hvad de drikker for at komme frem til, at det her det, det, det skulle være en indskrænkning. Det er også ret interessant det her med Center for terroranalyse, fordi man skriver i lovforslaget, at, at det selvfølgelig er en uafhængig instans, som så er justitsministeren, som skal beslutte sig for om lokningen skal fortsætte på baggrund af Center for Terroranalyses analyser, men så skriver man jo også netop, at jamen, vi ved, at den er alvorlig allerede. Så det vil sige, at lovgiver går ind og begynder at arbejde med det her det uafhængige, som skulle være dels regering, dels domstolene. Og så kommer vi over i noget, der ligner tvindsagen. Der har været nogle anekdoter om det her, blandt andet på høringen, hvor de brugte sprænding ud ved skat. Hvor de glemte at sige, at nøj, jamen, det hele var faktisk afhængigt af, at de havde set gerningspersonernes bil. Og så også, at alle de data de fik, dem kunne de have lavet med en hastesikring. Hvor man siger til tæleskabet, at der lige er sket noget slemt. Skynd jeg at gemme alle de data, I har, fordi data bliver alligevel hængende et øjeblik, så, så, så de kan fakturere og sådan nogle ting. Så helt uden telelockning kunne man have opnået det samme resultat. Det næste punkt det er, at teleskandalen ikke skulle have fundet nogen fejl, fordi der ikke er nogen sager, der skulle gå om. Og det er interessant, fordi der er rigtig mange ting galt ved teleskandalen. Der er primært det her med, at politiet har lavet data om, så de blev mere strømlignet, og anklager har sagt i retten, at de var mere præcise, end de var. Det er et problem. Så kender vi amerikanske serier, som også er sådan, man har det, for eksempel England og Tyskland og Frankrig, at hvis der er et ulovligt bevis, så skal hele sagen gå om, eller hele den beviskæde kan ikke længere bruges. Sådan har vi det ikke i Danmark. Hvis der er et ulovligt bevis, eller politiet har begået en ulovlighed undervejs i forberedelsen af retssag, eller at dommerne har gjort noget forkert i retssagen, så er det meget sjældent, at sagen går om, hvis man ikke er medlem af Folketinget. Det, der sker i stedet for, det er, at man får kompensation. Enten ved at man får en nedsat straf, eller at man fx får et økonomisk beløb, hvis det er efter at man har udstået sin straf. Men hvorfor skete det så ikke i teleskandalen? Ja, det er interessant, fordi på dagen, hvor der var pressemøder, der sad jeg ude i news og sagde, at ja, det her det betyder, at der er tusindvis af mennesker, som har krav på kompensation. Det valgte man at ignorere fra politisk side, og i stedet for så nedsatte man et udvalg, hvor man blandt andet havde min, min gamle professor Jørgen Vestergaard som skulle undersøge, kan nogle sager gå om efter reglerne om den særlige klageret i Danmark. Og den særlige klageret i Danmark, den lader aldrig sager gå om, medmindre man er medlem af Folketinget, eller der er en anden person, som siger, at jeg er gerningspersonen, og han siger det i medierne, og her er beviserne for, at jeg er den rigtige gerningsperson. Altså, sager går bare ikke om i Danmark, man betaler i stedet for et beløb. Det er også, når Danmark bliver dømt ved menneskerettighedsdomstolen, så lader vi ikke sagen gå om, så betaler vi et beløb. Det var gruppen, kontroludvalget, som skulle undersøge den her teleskandale. det blev de ikke bedt om at finde ud af, så det har de ikke kigget på. Så der er stadig en masse mennesker, som har krav på kompensation, og der kommer jo nok en sag om det her på et tidspunkt. Men det er i hvert fald forkert at sige, at tilskandalen medførte, at der ikke var nogen problemer. Der er masser af problemer, der var bare ikke nogen, der blev bedt om at kigge på dem. Og så er der den nyeste, og den er jeg rigtig glad for. <laughs> Venstre og Socialdemokratiet er jo begyndt at sige, at det er ikke overvågning. Det er først overvågning, når politiet tilgår data, og det er direkte løgn. Der er, og det kan vi bevise at de er direkte løgn, fordi det skriver EU-domstolen og menneskerettighedsdomstolen. F.eks. i kvadratyrdommen, hvor de skriver, at det desuden ikke er afgørende, om de lærede data efterfølgende anvendes. Anvendelsen er et særskilt indgreb, det vil sige, at det er et indgreb at samle data, og det er et indgreb at bruge data. Det er to indgreb, så det er overvågning fra starten. Hvis vi kigger til 2-dommen, hvor de snakker om netop det her med, at overvågning er en krænkelse af ytringsfriheden, så siger det, at den omstændighed, at det finder sted, uden at man får det at vide, og med det her lovforslag, der vil ikke kigge vi også fjerne jeres adgang til at kunne se det. Så, så selv når vi overgår til, til til målrettet lokning, så må I ikke vide, om I bliver lokket. Og det er jo præcis plottet i 1984, hvor han sidder i et hjørne af et lokale, fordi han tror, det er det eneste sted, han ikke bliver overvåget. De skriver, at, at den her konstante følelse, eller den her konstante overvågning, den er egnet til at skabe en følelse hos de berørte personer af, at deres privatliv er genstand for konstant overvågning. Det er også hele øh, ideen bag panoptikon, som, som man opfandt med Jeremy Bentham, i forhold til, at du har det et fængsel, hvor at alle øh, fangerne sidder rundt om en lille blok, hvor vagterne sidder. Fangerne kan ikke se, om vagterne kan se dem. Så derfor så tanken, at de hele tiden vil overholde reglerne. Og der er også sket noget interessant i den her uge, fordi at Danmarks Radio har skrevet en artikel, som handler om, at støttepartierne til regeringen ikke bryder sig om lokning. Den artikel blev så lavet om, fordi at den bryder Nick Hækkerup, sig ikke om, fordi at de ikke tog hans tilgang, som er, det første overvågning, når man tilgår det. Og Nick Hækkerup's pressefolk de ringede til Danmarks Radio og troede med, at Justitsministeriet ikke ville deltage i et radioprogram, hvis ikke de ændrede det. Og det synes det, jeg bare var helt fint. Den her. Staten blev frifundet i landsretten. Ja, det er rigtigt, at staten dels blev frifundet, men det jo ikke kammeradvokaten og staten, som vandt heller. Det, som der skete, var, at landsretten sagde, vi vil ikke sige, at den er ugyldig, og vi vil ikke kigge på alle argumenter om menneskerettigheder. I stedet for, så vil vi bare lade være med at anvende den over hvis Justitsministeriet prøver at give dem en bøde for at holde op med at lokke. Og det er jo en, en, en absurd forestilling, øh, og det er også derfor, at alle, alle er ret sikre på, at vi kommer til at vinde i højesteret. For landsrettens afgørelse var bare forkert. I Menneskerettighedskonventionens artikel 13 og i EU's charter om menneskerettigheder, artikel altså artikel 47, står der, at alle borgere skal kunne gå til en effektiv domstol, når deres rettigheder bliver krænket. Og her der bliver vores rettigheder krænket, men landsretten siger, ja ja, men tilsedskaberne kan jo bare lade være med det. Så det eneste, vi kan gøre, det er at undgå, at tilsedskaberne bliver stillet til ansvar for at stoppe som de ikke har gjort. Hvis man følger den logik, så kan man jo bare outsource alle sine krænkelser. Så kan vi bare ansætte et privat vakskorps, som er politi, og så kan de torturere folk til, at de får nogle svar. Vi kan ansætte vi nogle private fængsler, som så også bare kan forsvinde folk, hvis vi ikke bryder os om dem. For hvis det er private, så er det umiddelbart, Østre- Landsrets holdning, at så er det kun domstolens opgave at sørge for, at de private ikke bliver retsforfuldt for ikke at levere. Så længe de leverer, så længe de torturerer, så længe de, altså, de lokker, så er der ikke noget, man kan gøre, siger landsretten. Og det er det her med ugyldighed eller anvendelighed. Uh, der er ikke så meget mere det på den. Den sidste, det er den her med, at det haster. <laughs> og det er fantastisk, for Nick Hækkerup har sagt til Folketinget, det haster, det haster, det haster, for hvis vi ikke sig loven, og den træder i kraft, før højesteret dømmer Nick Hækkerup og Justitsministeriet for at gøre noget ulovligt, så kommer der en periode, hvor vi ikke kan lokke. Men i øjeblikket er der ikke nogen lov til at lokke. Lige nu der lokker de bare på telesedskabernes misforståelse af, at Nick Hagerup siger, at de ikke skal gøre det. Der er den situation, som Nick Hagerup advarer imod, er vi allerede i. Der kommer ikke til at ændre noget. Når højesteret har sagt, at I stadig skal lade være med at lokke, så kan teleskaberne godt blive ved, og så er der ikke noget, vi kan gøre, så skal vi i gang med at sagsøge dem privat. Og når vi så har sagsøgt dem privat, og vi skal dem til at betale, så er vi nødt til at bruge politiet. Det, det, det ender alt sammen med, at Nick Hagerup stadig sidder og kan lade være med at gøre noget. Og det er også interessant i forhold til det her med, at han siger, at vi risikerer at komme ud i et sted, hvor det ikke er lovligt at lokke. Ja, der, der er du. Og her er noget, som Nick Hagerup siger til højesteret, at efter deres opfattelse, så er vi jo allerede i en situation, hvor justitsministeriet har gjort alt, hvad de kunne for at stoppe det. Så derfor er der ikke nogen grund til at tage en den sag. Det, de, de, de sidder og siger, at ja, ja, det, det er jo allerede den situation i øjeblikket, at den er og vi har gjort alt, hvad vi kunne. Og det er jo dejligt. Til sidst så, så, så, så tror jeg lige lidt om konsekvenserne her. Folketinget tror, at de har alt magt, men i henhold til grundlæggende pakke 20, så har vi altså afgivet noget kompetence til EU. I EU der gælder EU's charter om grundlæggende rettigheder, så det skal altså overholdes på alle områder, hvor man har harmoniseret, blandt andet mobiltelefoni. Det vil sige, at Folketinget kan ikke ved lov, og regeringen kan ikke ved bekendtgørelse lov eller gøre noget som er i strid med charteret på de harmoniserede områder. Hvis de vil det, så skal de først melde os ud af EU. Der kom to spørgsmål. Det første var om editionen, hvad det betyder, øh, og, og det er et koncept, hvor man, hvis, hvis der er nogen, der har noget, som jeg har brug for, for at sagsøge anden, Hvis vi siger for eksempel, at Sikanda Sidik, som er brugt som eksempel, der det var ham, der spørgsmål, spørgsmålet, at, at hvis Sikanda har noget, som jeg kan bruge imod Nick Hacob, så kan jeg bede ham om det. Og hvis han så er i tvivl om, at han må få det, så kan vi lave en editionsanmodning, øh, hvor at, at jeg sender den til en ret, men han er enig i, at jeg skal have de her ting, så han kan bare lade være med at møde op. Og så har retten ikke nogen anden, anden mulighed for end at sige, okay, så længe det ikke er umiddelbart i strid med nogle love, så har der ikke nogen, der har sagt, at du ikke skal have de her ting, og så får man det bare automatisk. Det andet spørgsmål var, om, om hvorfor vi tabte i landsretten, hvis vi er så sikre på, at vi ville vinde i højesteret. Og, og det er det, jeg har forklaret med, at, at landsrettens tilgang det var, at vi overhovedet ikke skulle prøve menneskerettighederne. Og det er jo en absurd situation, fordi hvis man ikke prøver menneskerettighederne ved domstolene, så, har man ikke noget, så, kan man, så er der ingen, overhovedet ingen grænse for statens magt. Så, så det er ikke noget, jeg kan se, at nogen jurist i, i højesteret skulle, skulle lade stå. Den blev lidt længere, den her, fordi at, at det var det nødt til at være. Der var lidt meget, jeg skulle igennem. Så den kommer kun på YouTube, men jeg skal nok smide et link på, på Twitter. Og igen, Nick Hagerup's ministerium ringede og troede Danmarks Radio for at få at ændret en artikel. Lad os prøve at gøre noget ved det.